Mladík v Brně přelézal vagón a zasáhl ho elektrický prout. Dvě dívky na Sokolovsku popálené od trakčního vedení. To je hrozné, co se kolem těch tratí děje. Proč máme stovky kilometrů elektrických drah, když je to tak nebezpečné? Parní lokomotivy jsou u nás už opravdovou vzácností. Na našich tratích jezdí především lokomotivy s elektrickým nebo dýzlovým motorem. Ale pokud byste se podívali na mapu našich železničních sítí, zjistíte, že právě ty nejdůležitější úseky jsou elektrifikované. Proč tomu tak je? Elektrické lokomotivy mají své výhody, ale i nevýhody. Nepopiratelným faktem ovšem zůstává, že motor elektrický má mnohem vyšší účinnost než ten dieslový. Elektrické lokomotivy jsou navíc mnohem tiší, což ocení lidé žijící v blízkosti tratí. Výhodou je, že elektřina se dá vyrábět pomocí obnovitelných zdrojů. Elektrické lokomotivy jsou také mnohem jednodušší na údržbu. Zde v Techmánii můžete vidět nejstarší elektrickou lokomotivu, vyrobenou ve Škodových závodech v Plzni. Je to lokomotiva 2 ELO a spatřila světlo světa už v roce 1927, tedy hluboko v éře lokomotiv Parních. Tyto typy byly určeny pro práci v Pražském železničním uzlu, a sloužili zde až do 60. let 20. století. Možná si někteří plzeňané tuto lokomotivu ještě pamatují. Byla totiž dlouhou dobu vystavena v areálu Škodovky. Zajímavostí je, že byla vyrobena právě v této hale, takže se po 80 letech vrátila na místo, kde vznikla. Tak proč nejsou všechny tratě elektrifikované? Jak už jsme si zmínili na začátku, je to třeba proto, že trakční vedení může být životu nebezpečné. Navíc jejich vybudování je extrémně nákladné. Tady za mnou můžete vidět stavbu železničního koridoru směrem do Německa. Jedná se o obrovsky nákladný a velký projekt. Nicméně je důkazem toho, že elektrické vlaky mají budoucnost jistou.